هذه الشيلة اجداء إيه من ام العروسة واخواتها الى العروس هدى الان وحصل لو لشنو يوم احضرت زنا القبايل ورقصن لعيونها عشر وثمانين شيخة الغزلان متعبتها لا صايل اشرقت مثل القمر بين الغواني اقبلت عروسنا والشك زايد بالبخور وبالعطور وبالتهال جاتهم هدات بختار وتمايل، كل خطوه في شموخ وفي دفاي، لولا الشر يوم احضرت زنا القبايل، ارقص العيونها عشر ثماني، شيخة الغزال متحتال صايد، اشرقت مثل القمر بين الغواني، الخشم والعين والمبسم هواي، والدلع والحزن أخوانها بفعلها ما سطايب عبد الرحمن ريف العرب طيب المجاني أمها تركية بنت أهل الفعايد أما عبد الرحمن ما يغير الزماني والخوان ونعم ذربنا الخصاين لابة المجلات وعز الكل عاني ربعها مش مشحلت الفتاين والفخر والطيب اقبلت عروسنا وشك زايد بالبخور وبالعطور وبالتهاني جاتهم هدات بختار كل خطوه في شموخ وفي كفاية لا نشر يوم احضرت سنة القبايل رقصت لعيونها عشر وثماني شيخة الغسان متعبة للصايد اشرقت مثل القمر بين الغواني الخشم والعين والمبسم هواي والدلع والحزن فيها شي ثاني أخوانها بفعلها النماسي طايل عبد الرحمن رفا العرب طيب المجاني أمها تركيه بنت أهل الفعايل أما عبد الرحمن ما يغيرها هالزمان والخوار ونعم ذر الخصايل لابت المجلاد وعز الكل عالي ربحها مش عز الفتايل والفخر في عالم الصوتيات ليس.